Moi! Mä olen Paula. Nyt mä näytän sulle, miten miinusmerkkisillä luvuilla lasketaan kerto- ja jakolaskuja. Tällä videolla on olemassa suomenkieliset tekstitykset. Muistatko, kun opettelit kertolaskuu ensimmäisiä kertoja? Kolme kertaa neljä tarkoitti, että neljä plus neljä plus neljä. Tämä sama homma on edelleen voimassa. Kertolasku voidaan siis merkitä edelleen summana, mutta neljä kertaa miinus kaksi onkin vähän vaikeampi laittaa summaksi. Mutta tässähän on siis kyse siitä, että luku miinus kaksi toistuu neljä kertaa. Eli yksi kappale miinus kakkosia plus toinen kappale miinus kakkosia plus kolmas kappale miinus kakkosia plus neljäs kappale miinus kakkosia. Ja koska plussia ja miinuksia ei saa laittaa peräkanaan, tarvitaan muutamat sulut tänne. Ja jos lasketaan lasku miinus kakkosesta, vähennetään kaksi, josta vähennetään taas kaksi, josta vähennetään kaksi, niin saadaan miinus kahdeksan. Lämpömittarilla voit ajatella, että aloitat miinus kakkosesta ja met kaksi alaspäin, kaksi alaspäin ja kaksi alaspäin, niin sit sä oot miinus kasissa. Jakolasku voidaan merkitä joko kaksoispisteellä tai jakoviivalla. Ja tästä lähtien sun on parempi käyttää sitä jakoviivaa. Se on semmoinen yläaste tapa hoitaa asioita ja myöskin sitten yläasteen jälkeen se on se jakoviiva, on se yleisempi tapa hoitaa tää jakolasku. Kun lasket tuloa tai osamäärää, niin päättele ensin vastauksen merkki. Ja vastauksen merkin päätteleminen tarkoittaa siis sitä, että jos sulla on plus kertaa plus, niin sieltä tulee se plussa. Jos sulla on plus kertaa miinus, niin sieltä tulee se miinus. Tämä sama taulukko, mikä oli tuossa aikaisemmin. Niin tämän perusteella ensin päättelet sen, mikä on vastauksen etumerkki ja sen jälkeen lasket ilman niitä miinuksia ja plussia. Sen lopullisen kertolaskun vastauksen tai jakolaskun vastauksen. Ekalasku on yhdeksän kertaa kolme eli plus yhdeksän kertaa plus kolme. Jaetaan tämä kahdeksi päättelyksi plussa ja plussa oli etumerkit, niistä tulee plussa. Joten meidän vastauksen etumerkki on plus. Sitten toinen päättely yhdeksän. Kertaa kolme on 27, joten kun palataan perille, niin saadaan 27, eli plus 27. Ja virallinen vastaus kirjoitetaan ilman plussaa, eli 27. Sitten lasketaan miinus yhdeksän kertaa kolme. Puretaan taas kahdeksi päättelyksi. Miinus on ysin etumerkki, plus on kolmosen etumerkki. Niistä tulee yhdessä miinus tähän vastaukseen. Ja sitten pelkät numerot, 9 kertaa 3, ja se on jälleen 27, eli vastaukseen saadaan 27. Siis virallinen vastaus on miinus 27. Nyt laskemme laskun 9 kertaa miinus 3. Ensimmäisen luvun etumerkki on plus, ja toisen etumerkki on miinus, joten saadaan etumerkki miinus. Sitten meillä on luvut 9 ja 3, jotka pitää kertoa keskenään. Jälleen saamme 27. Ja virallinen vastaus on siis 27. Miinus 27 siis. Seuraava lasku on miinus 9 kertaa miinus 3. Eli päättely miinus ja miinus etumerkeistä tulee plussa. Ja numeroiden osuudesta 9 kertaa 3, jälleen 27. Ja koska plussa ei vastauksen edessä tarvitse merkata, vastaus on 27. Nyt päästään ensimmäiseen jakolaskuun. Ja tässä toimitaan kuitenkin ihan samalla lailla. Yhdeksän etumerkki on plus, kolmosen etumerkki on plus, joten etumerkeistä tulee plus. Sitten lasketaan numeroilla erikseen, mitä on yhdeksän jaettuna kolmella. Se on kolme, joten tänne saadaan kolmonen. Plus kolme on siis sama asia kuin kolme. Nyt mä oikein repäsinkö, eri luvut tällä kertaa. Miinus 42 jaettuna kuudella. Ylempi on miinusta alempi on plussaa, joten etumerkki on miinusta. Suoritettava jakolasku numeroilla on 42 jaettuna kuudella, joka on seitsemän. Eli virallinen vastaus on miinus seitsemän. Sitten sata jaettuna miinus kakkosella. Saadan etumerkki plus, kakkosen etumerkki miinus, plus ja miinus niistä tulee yhteensä miinus. Ja sata jaettuna kahdella on 50. Eli tänne tulee miinuksen perään 50. Siis lopullinen vastaus on miinus 50. Ja viimeisenä laskunamme. Miinus kymmenen jaettuna miinus kahdella, siellä on miinus ja miinus etumerkkeinä, joten niistä tulee plussa. Ja lasketaan myös, mitä on 10 jaettuna kahdella, se on 5, joten tänne saadaan vitonen. Virallinen vastaus on siis 5. Toivottavasti tämä päättely ei tuntunut susta vaikealta ja... Tuosta lopusta pistän sitten videon siihen, mistä löytyy nämä merkki, merkkien sieventämiset, niin voit siitä sitten vielä katsoa, jos se oli sulla mennyt ohi. Jos sulla jäi jotain kysyttävää tai muuten haluat kommentoida, niin pistä tuohon alle. Ja jos videosta oli sulle hyötyä, niin paina peukkua ja muistathan tilata kanavan ja suositella myös kavereille.